Support for Boys. Ай, хайде, катила. Какво за хилиш, ма, много си просто. Аз не знаеш, че сме време за първата си студентска година. <риво> <риво> а, сега, всичко е <кое> пак? <риво> Там на казах да завиеш ме. Но той надясно <риво> Налява, на дясно завима. Наляво имате на предвид като цяло. Това си кепи град. И познашва в Москва какво е всичко, е оказано. И то като че ли е по-голямо там. знам. То всъщност е по-голямо, не е като че ли. Какви жени има? Страшна конкуренция. Какво става? Изгубих се, шефе. Тук всички улици приличат. Виктор, аз му казах да не завива там. Вики пишка ми се. Аз ти как, да стоиш с в ти Казала Я спри, спри. спри. къмът надясно, те образе попази дясно и се етопарът вляво и ще видиш I Може ли да на линика? 3 на 11. Да, възрастна жена, 84 години. Астматичен да, пристъп. Да, много благодаря. С малко ще дойде. не би трябва вече, доктор. Порастват и отлитят. Здрасти. Какво искаш, бе, за дръстеняк? Да Много поканех. Сестра Страми. казал съм ти да имаме неща такива глупаци, когато излизаме. Той най-глупак. Е така ли? Така. Виж го как се изтъпал, това смутаняк. Какво се се барна, бе? Да, бе, Виж го къв е Аре, тихо малко. Нали знаеш какво трябва да направиш? Знам. Що не си запаляш една цигара? <съква> не мога. Можеш <съква> си запаля. Абе, да те Ева, батко. Какво, е слайдчек? Вау. Едва си. Арехнам за теб да види някой. Ей! Ей! Ще се върна, обещавам. Мърли, искаш ли да си останеш цял живот? Не. Иска, че в цялото, а? Не, че се бачка за мен тогава. Преди беше по-смея, ама ще си станеш, мърли. Тори път не отпитам. Да Това бе, предло! Чакай! Чакай! Не се качва! Къде е Виктор? Кой е Виктор. Виктор. Искам да ми попълни лексикона. Нищо. Аз тук живея. Как така? Е така с баба ми. А тя къде е? Няма вече. А ти? За да стана теб, когато порасна.